Znači, da ga napadam na ovakav način, odavde i uđem s ove strane, da li vidite? Znači, odavde i uđem s ove strane. To jest, kako budete prilazili okrećete vrh na levu stranu i uklizavate i sečete sa deset strane. Znači, ulazite, vrh vašu levu stranu i onda uđete i sečete par, sa vaše deset strane. Nigi do učine. Znači, probajte odavle, odavle, ovo i ovo. Još jednom, odavle, ovo i ovo. Probajte, sugi u jednom koraku. Znači, u jednom sugi treba da uradite napad. Ovo je, celo kretanja, nogu, napad. Oči, kako stojite, sugi, aši i uđete sa vaše deset strane. Znači, gledajte, odavde, kada sam sad, samo stoje i sad vežbate napad, odavde, sugi, i ovo. Ništa više ne mrde nogu i ništa više ne drša. Probajte. Vidite. A, čitava tehnika je da okrenete u kapa, ovaj nama sam kreni. Znači, partneru i ovde već gotovo. Pri čemu gađate preko ruku ka njemu i morate malo se spustite znači tehnika vam je ovo. Znači kad partner krene, ovo je, već da li uvite, još Ja još malo, da bi bolje okrenulo kuk, pustim da bi kuk iznese mogu u polje. Znači i počušte. Pravi 2 3. Onda tegodite držite ovo. Što Jedan 2 3. Jedan 2 3. Da se ne došlo što on je stigao. Moram mnogo brže da uradite to popravite. Da. Dobro. Dakle mhm. da dodirujete pokenom baktera pošto nije pisto. Eko je. Nemojte da <laughs> Ja že da pale poken. Samo probajte znači u ritmu. A, nemojte pokena da dodirujete, samo naglasite desni stik. svači po se batite na pođutu pođutu pođutu